မောင an ah, am... wow, an <iono gibbots inodka> ်ရ <face> ေ <similarities>. <figure> <ær> ောရေမ်အောရေမအာင်ရရ။ကလုက်လမျုးွတ်လိက်တောကျမ္ရ်ွေခောက်ပမဲတဲ့။သမမတဲာ််း်။တ်တ်လလပဲရောတောကပ်ပါ။်ခွေးည်လ်တ်ခွ်ထတ်းစ်ပြေဘနေနေတဲ့ိုင်းတောင်လေး ဆိုင်တော့ c h a စောင့်တော့လည်းဘာမှမကူပါပဲနဲ့စိတ်နာဤခြေထောက်မှရှိအရာမသိတော့กินေน้ํามากุ้ยทําไมแล้วไม่ซ่าไอ้อีจากุ้ยเนี่ยสมุทระไม่เล่นๆเราทุ้ยบาอยู่แล้วซ่าได้จังบ้ော်တာ ကောင်ကွဲကိုပြီးတော့မှာစကြောရင်းမှာတက်ကောင်းနေကတော့ွွကသွာော့တာအမစပခင်ောုမလို့ပစမြအဲချာန်ကရာလေလထက a n z a သားကျမချလာပါသေးဖြောင်ရပျွတ် อ่าโรบามนแอยยะทามุนเตะระกาคว่ละละเพ้ยใส่มาซูซาไผ่เตะตุนเตะเกด่ามนัสตาอะโชเตะปุละเพ้ยชิซุนแท้เกะเสียคว่มาภีญดงนะซาบิเจรตอโดเล่นนะกว่าบัดตะกาวัดตะสุติตันตะหอกนี่วะเดกวยเลกะดันติดันกวยลาดาเมบิ้วตะเต็งซาเบซีเลยแอยยะเนมา90อะกอเนไล่ดากว่าไม่ยาวอ้าตัวบิ้วดีใจไม่เต็งดามานี่นะชะซาแมกูเนาะ ဒီနာနဲ့တီးပေးတာဒီနေ့လောကကမကောင်းတော့ဘလူလူနဲ့လာတွေ့နေတယ်တကယ်ဒုက္ခအိုးဒိုင်းရှိပီောလက်ငုတ်ကဒူာဝနေရေက်ပေးပတာမူကားတရားဆေတခလှျျောတုပာနင်က A. SUSA mis morally terminaria. тр